¡Vaya! تعال تعال تعال. بنا هيا بنا فتحنا يلا كل واحد افتح. أنا أفتح. هههههه أكمل. طبعا الشباب هذا ما جوز. أنا أفتح. ههههههه. يا توم. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. ما كنت عندك دي يلا خير. لا ام والله آه شنو هديتك انا آه كوكو بيو كوكو اي وانت رينبير ها يلا تفتحها شنو بيها طلع واو سياره شباب والله سياره شوفوا بيها سياره اشياء حلوه والله شباب ليش انت شايف هذا شنو ثاني الثاني الثانيه اطلع من ايش بي خلي هاديه ما تكنا التحدث <تكلم> ثاني لا وجيه <تكلم> هسه أحمد يلا سعد احمد بتجيب ما يصير ما اي طبعا طبعا هجيب هذا جيب لنا الاشياء هذا هذا احنا اختار اختاروا مو بس لا يالي يالي يالي يالي يالي هاي ابدا يا رب اريد ان ارسلت لك شباب. مثل ما تشوفون حجر الكتكب هسه تحدي يعني جوه التحدي التحدي يا مره تحدي هسه اي هم يسوي تحدي لا دفه دفه الحاله يلا نمبر ها علمها صفه شباب دورها هل تريد ان تكون مستحيل ان تكون مستحيل ان تكون يلا ان تكون مستحيل ان تكون مستحيل أنا حاطة حياتي في سكة، أنت ماشي شباب، كبس حار، ماشي بس حار، لا ماشي بس حار، شتي بس بس حار، شتي <سرح> <سرح> لا، طيب. يلا وي <سرح> <تعال. سرح> <سرح> لا هذا التحدي يلا ما هسه تعال معي تحدي طب طب فيه ما تعال يلا تعال معي. تحدي ها ها ها ها ها سوف راح اكل شبابك شبابك شبابك شبابك شبابك شبابك شبابك شبابك شباب شبابك شبابك شبابك شبابك هذا. شبابك يلا يلا تعال، شبابك مرحبا